Hyvää päivää! Tänään demonstroin, kuinka asentaa suostu Emacs-variantti, Doom Emacs. Aloitetaan navigoimalla Doom Maxin repositorion mistä voimme löytää ohjeet asentamiseen. Täältä löydämme ohjeet asentamiseen. Ensimmäiseksi meidän pitää asentaa Emacs, ja koska sitä ei löydy puntun repositorioista, Uusimpana versiona meidän täytyy asentaa erillinen PPA. Aletaan kopioimalla komentoja terminaaliin. Otetaan sudo myöskin tuonne eteen. Näin. Painetaan Enteriä. Hyväksytään Change it. Ja sitten melkeinpä ja no voi kirjoittaa suoraan tuosta at get update tämä päivittää paketti hakemistot sudo get install emacs 27 Tässä meneekin sitten jonkin aikaa asentaa. Sillä aikaamme hakea täältä Doomemaxin repositoriosta asennukset itse Doomemaxiin. Noin. Kopioidaan git repositorio. Ja tässä ehkä ensimmäisenä pitää käydä nämä prerequisitit, että asennetaan git sudo install git. Ja maksa jo. Grab, uh, find, no, sen pitäisi löytyä. Ja sitten find ft itse asiassa se on fd find. Ja asennetaan nuo, ne ovat jo asennettuna. Sitten kloonataan tämä repositorio tuonne emacs folderiin Noin se kloonasi sieltä. Sen jälkeen voin ajaa tämän asennuskomennon. Ja tässä voikin sitten mennä hetki. Se myöskin tulee esittämään jonkinlaisia kysymyksiä. Asennetaanko jotain tiettyä. Kuten nyt. Paitaan vaan yes. Ja kuten mainitsin, asennuskripti tulee kysymään käyttäjän preferenssejä. Odjetaan tähänkin jes, jotta saadaan hienot ikonit. Ja näin. Doomemax on asennettu. Mm, tässä tämä tuota kertoo meille, että miten tätä käytetään asennuksessa. Mutta nämä löytyvät toki Doomemaxin omasta dokumentaatiostakin. Nyt oikeastaan enää on jäljellytettä että toimiiko se. Haetaan tätä emmaksia. Näin, doomemaks on asennettu. Asennetaan. Kyllä vaikka tehdä jonkin kaltainen tiedosto, documents, ja vaikka se toimii niin kuin pitääkin. Kiitos ja nähdään jälleen seuraavalla videolla.